До будинку траурних подій попрощатися з загиблим героєм прийшли рідні однокласники-побратими, каже начальник служби зв'язків з громадськістю бригади територіальної оборони Олександр Севастьянов. Загинув він на сході, от, там, де один із підрозділів наші виконує бойові завдання. От, загинув у бою, фактично їх опорний пункт було накрито артилерію. От. Тобто людина загинула геройською. На жаль, в бригаді ми маємо вже два, двоє загиблих. От. Це вже друга людина, яка загинула в бою. Побратим Юрія Костюченка за позивним «Механік» розповідає, познайомився з Юрієм 24 лютого, і всю цю ротацію на сході України безпосередньо в зоні бойових дій знаходились поряд із загиблим. Юра був ну, дуже надзвичайна людина, він Кожної хвилини він був 24 на 7 на зв'язку. Він, він був головним сержантом 4-ї роти. Непосередньо він з цим особовим складом завжди був на помічі. Кому що треба було, кому десь треба було допомогти, він завжди відгукнеться, завжди і словом поможе, і на ділі дуже був такий толковий парень. То якби. Коли це я звістку почув, то для мене це ну, дуже шокована звістка була. Якби, я не знаходився непосередньо на тому пункті, де вони попали під обстріл, але це дуже боляче, і це наша перша втрата. Микола Поліщук – однокласник загиблого бійця. Каже, насправді кращого друга в нього як у шкільні, так і в студентські часи не було. Юру можу охарактеризувати як дуже відповідального хлопця. Старанний учень був хороший в колективі, ну, тільки позитивний насправді можу про нього згадати. Згадав цей епізод, так як Юра був військовим, і от після школи його мрія була поступити в наш восьмий полк спецназа. Насправді його мрія збулася, а ми з ним тренувалися в нашому парку імені Чекмана. Ми бігали турніки, це був стадіон, готували. Його мрія його здійснилася, але ну, на жаль, що так вона закінчилася. Вість на пам'ять героїв. За словами Олександри Севестянова, вдома у Юрія Костюченка залишились мама і сестра. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.